Пасажирка Марія Буйбарова купила квиток до Миколаєва тиждень тому. Каже, про такі обмеження її не повідомили. В Україні, розповідає, вакцинуватися не хоче. Ні в одній країні такого ідіотизму немає, як в нашій Україні. Ні, ні в одній. У мене тут больна мама. Мені що, кожен раз давати якусь ту ерунду? Я вакцинуватися не буду, в будь-якому випадку. Бо в мене алергія на препарати. Я не можу. Звідки я знаю, що вони вакцинують? І вакцинуватися я буду там, де я взагалі як громадянка якої країни? Я громадянка Росії. На перон прибув потяг Харків-Трускавець. При посадці провідники перевіряють у пасажирів covid-сертифікати, документи, фото. Також на пероні працюють поліцейські. «Ми тут патрулюємо територію, ми на залізничному вокзалі є станція наша, ми виходимо до кожних поїздів, питаємо провідників, чи все добре, чи немає в них ніяких там правопорушень в разі їх виявлення, ми проводимо вже відповідно свою роботу». Цим потягом з Харкова приїхав Євген Батарєв. Каже, сідав у поїзд вчора, тож ковід-сертифікат чи тест при посадці не показував. Розповідає, хотів би, щоб на вокзалах організували лабораторії, де можна було б зробити експрес-тест на коронавірус. «Людина їде, і щоб без проблем їй зробили тест, щоб перевірили, чи здорова. Якщо здорова, будь ласка, хай їде. А от паспорти вакцинації не обов'язково». На запитання, чи вакцинувався і чому, Євген Батерів відповідає так «Ні. Мені це не потрібно. Я подивлюсь два-три роки, що буде з тими людьми, які вакцинувалися, потім, може, і вакцинуюся». До Житомира планує їхати Мар'яна Бадло. Каже, нещодавно повернулася з Німеччини. Там і отримала вакцину. «Я працювала на роботі і, скажімо так, для того, щоб не ходити в масці. Тільки із за цього, дійсно. Тому що вже за два тижні носіння масок тут уже ранки появлялись. Загалом через станцію «Тернопіль» їздять 44 потяги міжобласного та міжнародного сполучень, каже начальник вокзалу Ігор Петрик. «Пасажир посадці в поїзд може пред'явити підтвердження проходження вакцинації це як на паперовому носії, також і в додатку дія. Ці правила тільки не стосуються поїздів приміського сполучення, які курсують в межах нашого нашої регіону». За словами Ігоря Петрика, потягів, на які не діють обмеження, 14 – це поїзди міжміського сполучення. Адвокат Віталій Скиба каже, ці обмеження можуть суперечити Конституції України. «В Україні діє Конституція України і закони України, і всі інші нормативні підзаконні акти повинні відповідати, в першу чергу, Конституції і законам України. В Конституції України чітко передбачено право громадян на вільне пересування». Валентичних наук Василь Копча розповів, чи можуть ці обмеження вплинути на епідемію коронавірусу. «Навіть вакцинація від SARS-CoV-2, від збудника ковіду, не гарантує того, що людина не захворює, і тим більше не гарантує того, що людина не може бути джерелом збудника. Тобто вона може переносити хворобу легко, навіть сама того не відчуваючи, але може, може розповсюджувати збудника, а отже бути джерелом збудника і інфікувати інших людей. Ясно, більшою мірою наражаються на небезпеку захворіти, і наражаються на небезпеку бути джерелом збудника люди неімунні неімунізовані. І через те, імунізація здійснюється не стільки з протиепідемічною метою, щоб людина не захворіла і не розповсюджувала вірус, а здійснюється для того, аби відсікти можливість тяжких форм хвороби і смертельних висвітів. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.